السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس پلیٹ فارم سے یو کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب لوگوں کو جو میسیج دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بلیو ان یور سیلف بیکاز یو آل میٹر الاٹ یو میٹر فار یور سیلف فار for your فار یور سوشل کنیکشنز فار یور انوائرمنٹ فار یور سراؤنڈنگ اینڈ یو میٹر الاٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز بھی بے اور بے فائدہ نہیں ہے اور آپ تو بالکل بھی نہیں اس چیز کا یقین پہلے اپنے دل میں پیدا کر لیجیے اس سیریز کا پرپز یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ منٹل ہیلتھ پرابلمس جو ہیں یہ ڈے بائی ڈے جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ ایشوز اور خاص طور سے ینگسٹرس میں بیکاز آف دس ریزن ہم نے یہ سیریز اسٹارٹ کی ہے اس سیریز میں ہم کیا جانیں گے اس سیریز میں ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں گے اس سیریز میں ہم جانیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا کھویا ہوا توازن سکون اور خوشیاں کیسے واپس لا سکتے ہیں ہم اس سیریز میں یہ جانیں گے کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جو انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انسان ڈپریس بھی ہوتا ہے اور سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے رسک فیکٹرس ہیں جن کو اوائڈ کر کے ہم ڈپریشن سے اور نگیٹیویٹی سے بچ سکتے ہیں تو گویا اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نگیٹیوٹی سے بچنا ہے اور پوزیٹیویٹی کو ریکلیم کرنا ہے یہ اس سیریز کا جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو to ریکلیم دا پازیٹیوٹی وچ وی ہیو لاسڈ بیک اب اس سلسلے میں ہم کیا کیا باتیں کریں گے یہ اب آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو کیا کس طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کس طرح آپ کے لیے ہیلپفل ہو سکتے مینٹل ہیلتھ کا بہت شور ہے ہر دوسرا شخص مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی ایک بینگ اے ہیومن بینگ ہاؤ ڈو وی تھنک ہاؤ ڈو وی ایکٹ ری ایکٹ ہم اپنی ڈیلی لائف کے روٹین کو کس طرح کیری آؤٹ کرتے ہیں ہم اسٹریسفل کنڈیشنس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ہم زندگی کی ڈیفیکلٹ سچویشنس میں کیسا بیہیو کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دوسروں کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم کیا گمان یا کیا خیالات رکھتے ہیں all دیز تھنگس ریفر ایز مینٹل ہیلتھ بیسیکلی اگر ایک لائن میں آپ بات کریں تو مینٹل ہیلتھ از ویل بینگ and ایموشنلوجیکل اینڈ سوشل کنڈیشن یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کی ویل well بینگ جو ہے وہ کلیکٹیولی مینٹل ہیلتھ کہلاتی ہے اور مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپارٹینٹ تھنگ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے مینٹل ہیلتھ کو وہ امپورٹنس نہیں دی ہے جو دی جانی چاہیے تھی فرام دا ویری ارلی ٹل لیٹر ایج ان لائف مستقل مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتی ہے اور ہم نے اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے دیکھیے ہم بینگ اے پرسن یا بینگ اے ہیومن بینگ ایک انسان کے تھری میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کی باڈی ہوتی ہے اس کی سول ہوتی ہے اور برین یا مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ حالانکہ بینگ اے ہیومن بینگ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہونا چاہیے تھا کہ ہم کس طرح رہتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیونکہ دیکھیے جو منٹل ہیلتھ ہے اگر کسی کو بھی کوئی منٹل ہیلتھ پرابلم اگر جاتی ہے لائف میں تو سب سے پہلے جو چیز افیکٹڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی تھنکنگ اس کا موڈ اس کا بیہیویئر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے بسنے کے لیے بہت میٹر کرتی ہے انسان کے لیے اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑا جو یہ فلاسفیکل ٹرم ہے جو کہا جاتا ہے کہ مین از سوشل اینیمل ہمارا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سوشل کو ایک سائڈ رکھ دیا ہے اور صرف اینیمل کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیا کیونکہ اینیملس کا بھی مین کنسرن کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنی باڈی کو بچانا ہوتا ہے وہ صرف اپنی باڈی کے لیے جیتے ہیں مطلب زندہ رہنا ان کا مقصد ہوتا ہے تو ہم نے بھی جو ہے نا وہ سوشل والی چیز سائیڈ میں رکھ دی ہے اور باڈی پہ سارا فوکس ہمارا ہوتا ہے تو باڈی کے ساتھ دو بڑے میجر کمپوننٹ اور ہیں سول اور برین جسے ہم یا مائنڈ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں کیونکہ اگر یہ گڑبڑ ہو جائے نا تو ہمارے سارے سوشل کنیکشنس جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اگر ہماری تھنکنگ وے آف تھنکنگ صحیح نہیں ہے یا اگر ہمارا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر صحیح نہیں تو یہ سوشلی جو ہے بہت ہی ایک ناکام اور آ, مایوس شخص بنا دیتا ہے آپ نے مائنڈ اور برین کی بات کی تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے دیکھیے برین جو ہے انٹرچینجبلی ہم یہ دونوں ٹرمز یوز کرتے ہیں برین از اے ٹینجیبل تھنگ مائنڈ از تھنگ ٹھیک ہے برین آپ فزیکلی ہے آپ چھو کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنا برین نہیں دوسرے کا دوسرے کا بھی نہیں مطلب کسی ڈیڈ پرسن کا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکلی میں یوز کرتے ہیں لیکن ادروائز وہ فزیکل ایک میس ہے جو تھری پاؤنڈ اس کا ویٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی 1 بیلین جو ہے وہ نیورونز ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ برین کہلاتا ہے اور اس کی ورکنگ کیپیسٹی بہت واسٹ ہے جتنے بھی سنسری اور موٹر فنکشنس ہیں یہ سب کچھ ریفلیکسز یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برین مینیج کر رہے ہوتے اور موسٹ آف دا فنکشنز آف برین جو ہے وہ ان نوئنگلی ہو رہے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں مثلاً ہمارا دل کا دھڑکنا ہے پمپنگ آف بلڈ ہے ریسپیریشن ہے ڈائجیشن ہے ریفلیکشن ہے باڈی ٹیمپریچر ریگولیشن ہے یا باڈی فلوئڈ ماس میں جو بیلنس رکھنا ہے یہ سارا کام اس برین کا ہے یہ فزیکل ورکنگ ہے برین کی اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ برین از اے سورس آف لاجک انٹیلیکٹ ویژن انٹیلیجنس یہ ساری چیزیں بھی ہم کہتے ہیں کہ برین از اے سورس آف آل دیز تھنگ تو آل دیز تھنگس جن کا میں نے ابھی نام لیا This is something سم تھنگ وچ بلونگ ٹو مائنڈ برین کی ورکنگ کیپیسٹی سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے فزیکل ورکنگ سے بیونڈ جو کچھ بھی ہے وہ مائنڈ ہے ہم برین جو ہے مائنڈ جو ہے بیسیکلی اٹ uh, The دا کانشیسنیس پرسپشن امیجنیشن لرننگ یہ ساری چیزیں mind میں آ جاتی ہیں اور ہم interchangeably اسے بولتے ہیں کیونکہ Uh, ابھی تک جو کچھ بھی جس حد تک بھی معلوم ہے اس کے بارے میں تو سائنس کے مائنڈ ریزائڈز ان دا برین لیکن یہ ہنڈریڈ پرسینٹ ٹرو نہیں ہے کیونکہ ہم دوسرے آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہارٹ سے ریلیٹ کر کے ملتی ہیں تو یہ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جو شاید آگے جا کر کے کبھی انویل uh, ہوگی کہ ایکچولی مائنڈ ریزائڈس ویئر لیکن بہرحال اس وقت رائٹ ناؤ کے دیٹ اپلائی کرتے, کرتے ہیں اور جس طرح ہم سوچتے ہیں اور اپنی نئی سوچ اور نئے ارادے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ سارا کام مائنڈ سے ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں ذہن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مینٹل ہیلتھ میں جو چیز ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ اس کی ایک بیسیکلی جس مینٹل ہیلتھ کے ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم سائیکولوجیکل پرابلم کہتے ہیں وہ مائنڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ مائنڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے سوشل اور اینیمل کو الگ الگ کر دیا ہے جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں تو ڈز مائنڈ ہیو آن باڈی یا باڈی بالکل الگ ہے اس کی ٹیک کیئر الگ رکھنی ہے اور مائنڈ کو الگ ہی لے کر چلنا ہے یا اس کا کوئی مطلب کچھ ایسی چیز ہے جس میں دونوں کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے یا مائنڈ ڈز افیکٹ باڈی ایز ویل دیکھیے مائنڈ جو ہے نا اس کا بڑا کروشل رول ہے ناٹ اونلی ان دا مینٹل ہیلتھ بٹ ان دا فزیکل ہیلتھ ایز ویل کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہیومن باڈی کے تین کامپوننٹس ہوتے ہیں آ, ایک باڈی ہے سیلف ایک سول ہے اور ایک برین ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چلے ہم اس وقت یہی فرض کرتے ہیں کہ مائنڈ ریزائٹ ان دا برین تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو برین کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کہاں ہے ٹاپ آف دا باڈی پہ اب اس کی جو پلیسمنٹ ہے اٹ سیلف اٹ ڈپکٹس کہ اس کی جو گورننگ uh, اور جو اتھارٹیو پوزیشن ہے وہ اس کی پلیسمنٹ سے ہی سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی امپورٹینس کیا ہے دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ بیسیکلی uh, کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا انسان کسی چیز کا ہم کہتے ہیں کہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے اب اگر میں فرسٹ کو میں کہوں کہ جی مجھے پیاس لگی مجھے پانی پینا ہے میرے ذہن میں یہ خیال آیا ہے اب میں پانی لوں گی اور پیوں گی اب یہ میرا کیا ہے یہ میرا برین فنکشن کر رہا ہے اب یہ سارا موٹر فنکشن ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا اور گلاس اٹھایا اور پانی پیا لیکن یہ پہلا خیال جو آیا تھا دل میں وہ جو جسے کہتے ہیں ذہن میں مائنڈ نے ریسیو کی کوئی چیز اور باڈی نے اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کیا تو مائنڈ ریسیوز اینڈ باڈی ایکٹس اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ باڈی کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اب اگر ایک ہیلدی مائنڈ ہے تو اس کے اس شخص کی فزیکلی جو باڈی ہے نا وہ بھی ہیلدی ہوگی کیونکہ ہیلدی مائنڈ یا ہیلدی مائنڈ سیٹ جو ہے گڈ مینٹل ہیلتھ کی طرف اگر لے جاتا ہے تو گڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ایک اچھی تھنکنگ کے ساتھ ایک positive وے آف تھنکنگ کے ساتھ ایک ہیلدی باڈی اور ایک ہیلدی سول ڈیولپ ہوتی ہے اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھے ہو جائیں ہیلدی باڈی ہیلدی سول اینڈ ہیلدی مائنڈ اس کے بعد وہ شخص اس کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ واٹ ایور ہی تھنکس اور واٹ ایور ہی بانڈس ہی کین اچیو ہی اور ٹھیک ہے کہ انسان ایسا شخص سوچتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے اس کے پاس یہ ایبیلیٹی آ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے یہ پاور آف مائنڈ کہلاتے ہیں کیونکہ اب دیکھیے کہ انسانوں کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا ہمبل ہے فلاں بڑا ایروگینٹ ہے وہ بہت انوویٹیو ہے یا وہ بہت لیزی ہے یہ کیا چیزیں یہ ایکچولی وہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کے Through, ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز کو بھی اور اس کی اچیومنٹس کو بھی یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گورن کرتا ہے میں آپ کو یہاں پہ علامہ اقبال کا ایک شعر سناؤں گی کہ جو بالکل فٹ ہوتا ہے ایک ایسے پرسن کے لیے جس کے پاس ایک ہیلدی مائنڈ اور ایک ہیلدی باڈی اور ایک ہیلدی سول ہو کہ چاہے تو بدل ڈالیں حیت یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے دانا مینس ہیلدی مائنڈ بینا مینس ویژنری جس کی سول ہیلدی ہو اور توانا مینس باڈی تو ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ کامبینیشن ہو تینوں چیزوں کا کہ تینوں چیزیں ہیلدی ہیں تو وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے چاہے تو بدل ڈالے حیت چمن استا جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے جی رہا ہے اپنے انوائرمنٹ اور اپنی سراؤنڈنگز کو بدلنے کی پھر وہ پوری طاقت رکھتا ہے اور مائنڈ اس چیز میں بہت فل ہوتا ہے کیونکہ جیسا انسان سوچتا ہے ویسا وہ اپنے باڈی کو اپنے برین کو ایون ٹرین کرتا ہے کیونکہ آج جو ہے وہ نیورو سائنس کی نیورو امیجنگ کے تھرو یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ جو برین جو میں نے آپ کو ابھی کہا کہ 1 بلین نیورونس کا یا نیٹورکنگ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے تو جب مائنڈ کوئی نئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتا ہے کوئی نئی چیز آ, کے بارے میں سوچتا ہے نئی وائرنگس اور نئے کنیکشنس بننے شروع ہو جاتے ہیں برین کے بہت سارے پارٹس ہیں جن کی ری گروتھ شروع ہو جاتی ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور اگر مائنڈ اچھا ہیلدی ورکنگ نہیں ہے بہت سارے پارٹس برین کے ایسے ہیں جو ورن آؤٹ ہو جاتے ہیں جن میں ڈیٹیریشن ہونے لگتی ہے تو گویا مائنڈ کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ برین کو بھی ریشیپ کر دیتا ہے اور انسان کے زندگی کو بھی ریشیپ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے ہم یہیں پہ اتنا آج کے پہلے سیشن کے لیے کافی ہے بس آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ایف یو آر ریڈی ٹو ورک آن یور ایٹیوڈ اینڈ بہیویئر اینڈ ایف یو ready ریڈی ٹو ریشیپ یور برین اینڈ یور لائف دین اسٹیون فار آور نیکسٹ ایپیسوڈ آف ریکلیم پازیٹیو